حل السعد في دارنا والفرح زان، ألا حل السعد في دارنا والفرح زان في ليلة من ألف ليلة وليلة، ليلة خالد خلاف. ألا ليلة خالد عواجي، ليلتك سارة والفرح زان وسار بنت الشيوخ أجمل بنات القبيلة ألا فيك الترافة وطلتك تسحر عيان الا فيك الترافه وطلتك تسحر عيان يم الدلع ام العيون الكحيله مبروك يا ساره ابيات والحان في ليلتك هاليوم بنقول شله تكسره, تكسره, تكسره, تكسره لليوم اليوم مشلاه خالد قد عقد وعقد وماضي قلت قد عقد وعده ماضي هز المحكمة وهز القاضي هز المحكمة وهز القاضي قلت قد عقد وعده ماضي قلت قد عقد وعده ماضي هز المحكمة وهز القاضي هز المحكمة وهز القاضي يا ام حط اسمعي يا ام شيح اسمعي يا ام حط اسمعي يا موشيح اسمعي خالد قد عقد وكمل دينا في دار عمال قال حليلا خالد خلاف عقد وكمل دينا وفي دار عمال قال حليلا أو كانت وعيش العبي وقلبك سليم ومريم العبي وقلبك سليم وسعاد العبي وقلبك وعيوش العبي وقلبك سليم وذكرى العبي وقلبك سليم يا اختي العبي وقلبك سليم وبلي على مدمار العبي العبي وقلبك سليم العبي وقلبك سليم يا العبي وقلبك خالد في <تصفيق> دار خالد خلف الليلة حالية الليلة مثالية الليلة حالية الليلة مثالية <تصفيق> خالد خلى بقدعة وعقده هلا هز المحكمة وهز الدولة اجعل السعد فلك اليوم والدارية اجعل السعد فلك اليوم والدارية سهر الليل سهر الليل سهر الليل سهر الليل, صار الليل, صار الليل, صار الليل, صار الليل سرى الليل سرى الليل يا خالد سرى الليل ليله عواجيه ليله عواجيه ليله عواجيه العبوا يا خواته العبوا يا عماته العبوا العبوا العبوا يا خالات سار الليل سار الليل سار الليل سار الليل سار الليل سار الليل يا خالات سار الليل خالد خلف عقد وكمل دينه في دار ما لقى له حليله، خالد خلف عقد وكمل دينه وفي دار ما لقى له خالد خلف قد عقد وعقده له، هز المحكمة وهز الدولة، خالد خلف قد عقد وعقده له، هز المحكمة وهز الدولة، خالد قد عقد وعقده ماضي، خالد قد عقد وعقده المحكمة وهس هس المحكمة وهس القاضي خالد دياند عقد وكمل دينا في دار عمال قال حليلا خالد خلاف عقد وكمل دينا وفي دار عمال قال حليلا